На майданчику Запоріжя паблік паблік-спейс» зібралися 20 дітей. Розписували екоторбинки та футболки. Допомагали їм у цьому волонтери. Дивись, береш пензлик і ось тобі кольорова краска. Будеш розмальовувати акуратно такими масками. Спочатку дітки беруть трафарети, обмальовують маркерами контур малюнка. Потім вони беруть пензлики і пензликами різними кольорами розфарбовують. Дітки зазвичай вибирають дуже гарні, яскраві малюнки, хмарки, квіточки. Це дуже цікаво, як і для маленьких, так і для дорослих діточок, бо це дуже позитивно. Я люблю малювати. і. У мене дуже гарно виходить малювати олівцем. Скажіть, будь ласка, що ти зараз малюєш? – Це популярна гра. Я не користуюся поліцеймеровими папірами, тому що вони шкідливі для екології. – А що торбинку? Що ти з нею будеш робити? – Ну, Носити в ній речі. Для батьків дітей з особливими освітніми потребами організатори заходу влаштували тренінг емоційного розвантаження. У мене наймолодша з особливими потребами. У мене наймолодша з особливими освітніми потребами. У нас синдром Дауна. На дитячих майданчиках люди вважають, що моя дитина не така і вона не повинна бути на дитячому майданчику. Я навпаки вважаю, що дітей треба виводити і щоб бачили інші діти, вміли з ними спілкуватися. Мені допомагає спілкування з батьками, у яких така сама ситуація. Захід відбувся завдяки міні-гранту, що реалізується у проєкті «Свої люди» від громадської організації «Свої». Взагалі, проєкт «Свої люди» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «ВіСАІТ». в рамках цього проєкту проводився інтенсив, в якому ми навчали волонтерів проєктному менеджменту. Після закінчення цього курсу наші волонтери приймали участь у конкурсі мінігрантів і проект Ірини Федорченко виграє цей конкурс і зараз вона проводить цей захід. Цей захід передбачає розвиток творчих можливостей у дітей з особливими освітніми потребами. Думка про те, що я маю волонтерити для діток, прийшла мені ще 5 років тому, коли я стала частиною волонтерської групи Angels, яка сьогодні теж тут присутня. Коли я стала вчителем, я почала працювати з різними дітками і з різними батьками, і я зрозуміла, що потрібно допомагати не лише діткам, які в дитячих будинках. Я вирішила, що саме моїм напрямком буде робота з дітками з особливими освітніми потребами. Ірина Федорченко каже, завдяки мінігранту планує також влаштувати психологічний тренінг від фахівців благодійних фондів та реабілітаційних центрів для батьків дітей із особливими освітніми потребами. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.